السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم اخوكم ابراهيم حجازي ان شاء الله يكون الجميع بخير آه كنت هنا في مدينه الرياض بتكلم في مؤتمر اسمه هاك عن آه واحد من الريت تيمينج اتاكس الجميله جدا اللي بستخدمها واللي بتنجح معايا اغلب الوقت اذا ما كانش طول الوقت الحمد لله يعني آه والاتاك ده بعنوان او السيشن دي بعنوان لوكال دومين فحبيت آه اتكلم عنها في فيديو لان المحاضره ما كانتش مسجله فحبيت اتكلم عنها في فيديو اشرح فيها الاتاك بالتفصيل علشان ان شاء الله اذا حد حابب يجرب نفس الاتاك دوت لو هو عنده ريد تيمينج اكتيفيتي او عنده مشروع مثلا نتورك بين او غيره فيقدر يطبق الاتاك ده ان شاء الله ويستفيد منه. والاتاك ميست هو بيشتغل باي ديفولت مش محتاج خالص اي يوزر انتراكشن ولا اي حاجه عشان يشتغل آه وبتقدر منه في الاخر ان انت تامبرسونيت او تبقى تاخد صلاحيات الدومين ادمن على آه ماشينز معينه جوه النيتورك هنشرح ليه وازاي والكلام ده كله ان شاء الله اثناء آه البرزنتيشن وفي الفيديو وفي السيشن ان شاء الله هنا هيكون في ديمو فيديو آه ان شاء الله تشتغل كويس <تصفيق> مش عارف ليه كل ما اجي اعمل ديمو ما بتظبطش بس ان شاء الله تشتغل كويس آه فيلا في نبدا آه طيب آه انا مين سريعا آه اسمي برامح حجازي بشتغل في سينيور سكيورتي انجينير في شركه آه فيزا عديت على شويه حاجات كده شركات كتير هاكر وانو وحاجات ثانيه كده وايجبت سيرت وقطر سيرت ومش عارف مش فاكر حاجات ثانيه كتير يعني بفضل الله الصوره الثانيه دي عشان انا بحب اغطس انا سيرتفاد ادفانسد دا이버 او بغطست يعني آه بتمرن على الغطس بقالي فتره فغطست شويه غطسات حلوه يعني الحمد لله آه وطبعا هي دليل كويس قوي على ان انا مهاراتي في الفوتوشوب فظيعه يعني واضح طبعا مش هحتاج اشرح <تصفيق> طيب آه الصوره الثالثه دي عشان كنت لعيب سي تي اف هنا في, في السعوديه في 2019 وبفضل الله خدت مع الفريق بتاعي المركز الثالث والصوره الاخيره دي عشان آه بشتغل في البج هانتنج باج بونتي هانتنج من وقت للتاني وفي 2014 بفضل الله كنت رقم واحد على آه شركه الياهو ثلاث آه شهور او اربع شهور ورا بعض بفضل الله عشان كنت بجيب ثغرات كريتيكال عندهم بفضل الله طبعا يعني طيب ديسكليمر سريعا انا مش بمثل شركة فيزا في اللي انا بشرحه دلوقتي دوت وكل حاجة انا بقولها هنا هتبقى بناء على تجربتي الشخصية وخبرتي الشخصية لهاش علاقة بالشغل خالص ليه بقولي الكلام دوت عشان فكرة ان انت تتكلم باسم شركة شركتك طبعا يعني محتاجة موافقات كتير وبيعتبروا ان انت هنا ممكن تقول حاجة خارجة كده او كده فتأثر على صورة الشركة بشكل سلبي فلا البرزنتيشن بتاعتي دي كلها بناء على بحثي الشخصي معلوماتي الشخصية وشوية جوجل سيرش ما اي علاقة خالص بفيزا لا من قريب ولا من بعيد طيب الاجنده بتاعت النهارده ان شاء الله ان احنا هنتكلم عن الاتاك انتروداكشن ونشرحه بشكل مبدئي وشويه اسئله كده اللي بتكون عند اغلب الناس اللي بشرح لها الاتاك ده بيكون عندهم شويه اسئله هجاوب عليها قبل البرزنتيشن ان شاء الله عشان يكون الموضوع اوضح اثناء الشرح وتاني حاجه هتكون الاتاك اوفر فيو في الاتاك اوفر فيو هقول اي ايه الخطوات؟ السيناريو اللي انت فيه ان انت دلوقتي جوه نتورك معاك اكسس على ايه ومحتاج تعمل ايه والكلام ده كله وايه التولز اللي محتاج تستخدمها وايه البارامترز اللي محتاج تباصها او تديها للتولز دي عشان تشتغل بشكل مناسب عشان تحقق في الاخر الاتاك ده بشكل سليم. الاتاك دوت عشان نبقى فاهمين برضه محتاج يكون عندك على الاقل خبره ولو بسيطه في الاكتف دايركتري. وبيشتغل ازاي آه بسيطه خبره بسيطه مش محتاج تكون تنين ولا حاجه خالص انا شخصيا مش تنين اصلا في الاكتيف دايركتوري تماما بس انت محتاج يكون عندك خبره مبدئيه آه في الاكتيف دايركتوري وبيشتغل ازاي عشان تفهم الاتاك ده بسهوله انا احاول ابسطه ان شاء الله واحاول اقوله المعلومه اكتر من مره بس يعني يستحسن يكون عندك خبره بالبدايات على او معلومات بدائيه عن الاكتف ديركتوري قبل ما تبدا في الدرس ده ان شاء الله طيب في الجزء الثالث هشرح فيه من الموضوع من ناحيه البلو تيم او الناس بقى الديفندرز لو احنا عملنا الاتاك والاتاك نجح اوكي طب انا دلوقتي بقى كراجل سكيورتي انجينير مش تيمر ولا حاجه ازاي اعرف ادتكت الاتاك دوت وازاي اقدر اوقفه كمان وفي الاخر هندي شويه رفرنسز آه عن اللي حابب يقرا اكتر تفاصيل اكتر عن الاتاك ده ان شاء الله طيب آه اتاك انتدكشن افضل حاجه زي ما قلت في الاتاك دوت انه بينجح او ما بيتطلبش باختصار آه في آه آه ما بيتطلبش اي يوزر انتر ما بيتطلبش اي آه تعديلات في الكونفيجريشن معينه خالص كل حاجه فيه ديفولت بيهيفير سواء من الويندوز او من الدي اتش سي بي سيرفرز او غيره ما بيحتاجش كريدشز يعني مش محتاج مثلا ان انا جوه النتورك دلوقتي ولنفرض ان انا مثلا بعمل ريد تيمينج اكتيفيتي او انترنال نتورك بنتيست في بنك كنت أقول اسم غريب اوكي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني في بنك اكس خلينا نقول في بنك اكس و... ومعيش اي كريدشز خالص معيش اي باسوردات ولا دومين كرو... كنترولر يوزر ولا اي حاجه خالص فالاتاك ده ما بيحتاجش اصلا ده بالعكس الاتاك ده بيسمح لك من نو كريدشز تو ادمن على ماشينز uh, uh, طيب كويس جدا uh, امتى بحتاج الاتاك ده السيناريو اللي انا احتاجت اطبق فيه ده كنا في uh, مطلوب من أنا تيمينج, uh, على مستشفى في اوروبا في مكان ما يعني وما قدرناش نخش من خلال الفيشنج بعتنا ايميلات فيشنج كتير الموضوع ما نجحش للاسف فقررنا ان احنا نخش بمعنى مستشفى طبعا يعني فما مفتوح لاي حد فقررنا ان احنا نحط هاردوير امبلانت راسبري باي بسيطه خالص كده لو انت طبعا مش فاهم ايه هي باي ممكن تجوجل يعني ايه راسبري باي كانت راسبري باي بسيطه وكان نازل عليها اوبونتو وكان فيها 4G سيم كارد هي سيم كارد يعني تسمح لنا ب 4G كونكشن عشان نقدر ناس اتش من بره من بره خالص على الديفايس الصغيره اللي احنا سايبينها، خلينا نقول ان هو جهاز صغير كده في شريحه شريحه هاتف بتسمح لنا بتسمح للجهاز ده بالاتصال بالانترنت واحنا من خلاله نقدر نتصل على الجهاز ده من بره اوفر اس اس اتش بطريقه بالاس اس اتش. وبقينا معانا اكسس على مكان جوه المستشفى. طيب في السيناريو دوت احنا كان معانا اكسس زي ما قلت جوه مستشفى ولكن ما كانش معانا اي هي كانت الاخر معانا اي ويندوز اكسس ما معانا اي معانا اي حاجه خالص نقدر نوصل بها للال الفكرة ان احنا في صديقنا يعني او زميلي اللي كان بيعمل الهاردوير امبلانت ده اللي حط الجهاز ده في المستشفى قدر ان هو يوصل الجهاز ب آه انترنت ارضي اللي بيسموه ايه؟ كابل انتر... انا بحاول اقول عربي على قد ما اقدر اعذروني لان المصطلحات دايما في المجال ده بتكون استخدامها انجليزي فانا بحاول اقول مصطلحات عربي قدر المستطاع. آه المهم يعني ان هو كابل انترنت الارضي قدر يوصله في, في الجهاز ف ب... يعني بقينا واصلين بالنتورك بتاعت المكان. آه معلش عندناش حاجه بس احنا واصلين بالنتورك بتاعت المكان. وما كناش حتى محتاجين كمان آآ آم... آآ آآ الله مصرح شهدنا محمد لا يا احنا كنا محتاجين فور جي كونيكشن عشان نقدر نتصل على الجهاز من بره طيب فأحنا دلوقتي نتصل على الجهاز من بره وعندنا نتورك انترفيس تانية على نفس الجهاز وصل بالانترنت الداخلية للمستشفى آه القصة دي كلها وقتها زي ما قلت احتاجنا فيها السيناريو دوت عشان اقدر من جهاز الديفايس الصغيرة اللي هي اللي مش شغاله باوبونت دي اقدر اوصل للنتورك بتاعة الجهاز وصل بالدومين كنترولر والنتورك بتاعة او ويندوز ماشين باختصار يعني في النتورك بتاعة المستشفى ده واحد من السيناريوهات اللي ممكن تحتاجها آه بس يعني انا اسف طولت فيها بس هي يعني الفكره كلها ان انت ممكن تعمل الكلام ده في اي سيناريو انت فيه جوه النتورك بتاعة الشركه او المؤسسه اللي انت بتعمل عليها انترنال نتورك او ريد اكتيفيتي بس ده ده الموضوع باختصار. آه طيب كان آه ممكن أن انفذ الاتاك دوت من ويندوز ماشين آه ممكن اه بس هو دايما بيفضل تشغله من اللينكس ليه؟ ليه بقول ليه؟ دايما بيفضل تشغله من اللينكس؟ اولا ال اتاك دوت محتاج صلاحيات عاليه على الجهاز بتاعك يعني عشان كده بيقول لازم يكون الجهاز بتاعك ليه عشان تبقى انت روت مثلا على الجهاز بتاعك او انت مثلا لوكال ادمنستريتور على الجهاز بتاعك ويندوز ماشين مثلا عشان تقدر تشغل التولز دي لان التولز دي اللي هنستخدمها اثناء الاتاك بتحتاج صلاحيات عاليه على الجهاز أه طيب يعني هل معنا برضو ده معناه برضه ان انا اقدر اشغلها من الويندوز؟ اه بس الفكره كلها ان انت عشان تشغل البايثون تولز هي التولز كلها مكتوبه بايثون بالمناسبه فعشان تشغل البايثون تولز دي على الويندوز محتاج تكمبايل البايثون از اكسكيتبل فايل وبعد كده ترنه على ويندوز او بقى تنزل انت البايثون على المشين وتحاول ترن التولز يعني ليله كبيره فهي الفكره كلها يعني ما تقدرش تنفذها ساعتها او ما تقدرش تنفذ الاتاك ده ساعتها من جهاز مخترق على سبيل المثال حتى لو انت لوكال ادمن على الجهاز ده جهاز مثلا جوه البنك دوت مثلا بكوبل سترايك او بغيره آه مش هتقدر تنفذ عليه الاتاك ده حتى لو انت لوكال ادمن لان انت محتاج تنزل حاجات كتير ديبندنسز او تنزل البايثون تسطبها والكلام ده مش منطقي لكن لو انت مثلا اخترقت لينكس ماشين مثلا جوه المؤسسه دي من خلال ثغره في ويب آه من خلال آه ايا كان هاردوير امبلنس زي ما احنا عملنا حاجات كتير آه فساعتها خلاص انت اوريدي تقدر ترن التونز مباشره من على لينكس ماشين فالاجابه المختصره اه تقدر تنفذه من ويندوز ولكن الموضوع صعب حبتين ثلاثه طيب الاتاك انتدكشن آه الانترودكشن دي مهمه عشان تبقى فاهم الاتاك ده بيحصل ازاي ودي المقدمه باختصار اللي احنا بنشرح فيها كل التفاصيل الخاصه بالاتاك آه المعلومات دي آه حترك فيها شويه هي يعني مش صعبة خالص ولكن هي مفيدة جدا جدا عشان تبقى فاهم الاكتيف دايركتري بشكل افضل. طيب اول حاجة انه الجهاز بتاعك بشكل عام كل الويندوز ماشينز بداية من ويندوز فيستا مفيش اي اختلاف خالص كل الويندوز ماشينز حرفيا بداية من ويندوز فيستا اول ما بترستر الجهاز او بتشغل الجهاز بشكل عام طبيعي في الوضع في الوضع الطبيعي يعني الجهاز بيبدا اول ما يقوم يدور على الدي اتش سي بي سيرفر عشان ياخد اي بي ادرس. صحيح آه في مفهومي شخصيا قبل ما افهم الاتاك دوت كنت معتقد انه هو اوكي يعني عادي الجهاز بيقوم بيدور على الدي اتش بي سيرفر بيلاقي اي بي او بيلاقي الدي اتش بي سيرفر فبيطلب منه اي بي بياخد اي بي خلاص النت شغاله كله زي الفل بس الفكره كلها ان طلع الويندوز باي ديفولت بدايه من ويندوز بي فيستا بي بيفضل بيفضل الاي بي فيرجن 6 الاي بي فيرجن 6 اكتر من اي بي فيرجن 4 بمعنى انه اول ما الويندوز بيقوم بيدور الاول على الدي اتش سي بي فيرجن 6 مش دي اتش سي بي فيرجن 4 في الاول لا دي اتش سي بي فيرجن 6 في الاول عشان ياخد دي اتش سي بي عشان ياخد اي بي فيرجن 6 في الاول آه, ما لقاش وده اللي انا شفته في اغلب البنوك او الاماكن اللي كنت بخشها ما بكنش بيبقى عندهم دي اتش سي بي اصلا لا اي بي فيرجن 6 فما بيلاقيش فبيقوم رايح مدور على دي اتش سي بي فيرجن 4 فبيلاقي فبياخد الاي بي وبيشتغل وهكذا طيب احنا بقى في الاتاج دوت اللي احنا بننفذه احنا بنشغل تول اسمها ام اي تي ام 6 التول دي بتخلي جهازك انت او الجهاز اللي انت معاك اكسس عليه يتصرف جوه النيتورك على انه على انه هو دي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفر يعني بيقول لكل الاجهزه اللي على النيتورك انا يا جماعه دي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفر وبالتالي اي جهاز هيرستر اي جهاز هيرستر هيجي يكلم هيجي يكلم جهازاً الاول عشان اديك فيرجن 6 زي ما قلنا دي ديفولت كونفيجريشن من بدايه من ويندوز فيستا الى ويندوز 11 الحالي مفيش فيها اي اختلافات خالص جميل طيب تاني نقطه محتاجين نفهمها هو انه كل يوزر ماشين في الاكت كل يوزر اكاونت في الاكتف دايركتوري ليه صلاحيه ان هو يضيف لحد 10 ماشين اكاونتس انا كدومين يوزر مثلا اي حجازي مثلا @site.com ايراهيم حجازي دوت آآ آآ اي حاجه @gmail.com @company.com خلينا نقول كده انا دوم يوزر عادي خالص في الطبيعي بيكون ليا او في الديفولت يعني بيكون ليا ماشين اكونت كمان كرييتد في الاكتيف دايركتوري عشان يقول ان اليوزر دوت دي دي الماشين بتاع او ده الكمبيوتر اكونت بتاعه جوه الدومين كنترولر بس الفكره انه اي يوزر ليه صلاحيه انه يضيف لحد 10 ماشين اكونتس جوه الدومين كنترولر بنقدر نعرف ده ازاي اللي احنا اللي انا عامله بالاصفر دوت اسمه ام اس دي اس ماشين اكونت كوتا دي الديفولت كوتا او دي ده ده, ده الاتربيوت خلينا نقول كده في الاكتف دايركتري او في ال ده باسف هو اكشلي في الاكتيف ايوه اللي تقدر تعرف منه كام كل يوزر مسموح له كام ماشين اكونت في الاكتيف دايركتري الديفولت 10 زي ما قلنا فعشان كده لو جيت تقرا الفلاك دوت او الاتريبيوت دوت هتلاقيه 10 خلينا نقول كده مبدئيا يعني. طيب تالت معلومه مجرد ما انت بقى معاك ماشين اكونت يعني انت لو معاك ماشين اكونت جوه الاكتيف Directory او اي يوزر ماشين اكونت او اي كمبيوتر اكونت جوه الاكتيف دايركتري ليه صلاحيه انه يعدل شويه Attributes او Properties في ال داب بتاع دوت قصدي من خلال ال داب. ليه صلاحيه انه يعدل شويه Attributes من خلال ال داب. ال داب اعتبرها هي كويري لانجوج هي لغه الاستعلامات الخاصه بالاكتيف دايركتري. ال داب ما هي الا لغه استعلامات، اوكي؟ خلينا نقول كده. طيب جميل آه، واحده من الفلاجز او الاتريبيوتز او البروبريتيز اللي بيقدر يعدلها اليوزر او الكمبيوتر اكونت دي اتريبيوت اسمه allowed to act on behalf of other identity. allowed to act on behalf of other identity ده باختصار بيقول ان اليوزر دوت يقدر يديلجيت او يدي الصلاحيات بتاعته كلها لاي يوزر ثاني. باختصار يعني ده الموضوع بسلاسه وببساطه بيقول انه يقدر يدي صلاحياته لاي يوزر تاني. على سبيل المثال انا دلوقتي مثلا في اجازه مرضي ومحتاج وبس فيه يعني بعمل ابروفلز وحاجات كده ولازم ادي موافقات واخش على ملفات معينه والكلام ده كله. فبقوم مدي صلاحيه بديليجيت الاكسس بتاعتي مثلا لزميلي في العمل. فهي هي, و... هي ويندوز فيتشر عاديه خالص، هي ما فيش فيها اختراق وهي نفسها مش اتاك، هي ويندوز فيتشر عاديه خالص، ان انا بديليجيت الاكسس بتاعتي بتاعة يوزر اكس ليوزر واي، يعني باختصار. فهي ويندوز فيتشر عاديه خالص ايه اللي احنا هنعمله ان احنا هنابيوز الويندوز فيتشر دي خلينا ما نخش في تفاصيل دلوقتي عشان لسه نشرحه في الجزء اللي جاي ان شاء الله بس ده الموضوع باختصار اللي اسمه ريسورس بيسد كونستريند ديليجيشن هي هو كل الريسورس بيسد كونستريند ديليجيشن دي مرتبطه بان انا بعدل الاتريبيوت اللي احنا اللي هنعمله بالاصفر اللي اسمه الاوت اكشن بيهاف اوف ايدنتيتي دوت عشان نسمح للكمبيوتر اكاونت ان هو يقدر يوزرز باختصار طيب جميل جدا اه يمبرسونيت يوزرز انه انه يوزر في يوزر انه يقدر سيرفيس معينه طيب آه، اوكي إيه انا تمام لو في اتاكر بيقدر او يتحكم في كمبيوتر اوبجيكت خلينا نقول مثلا machine account في الاكتف فده معناه ان هو يقدر بسهوله جدا يخترق او يوصل لاكسس على جهاز الكمبيوتر المرتبط بالماشين اكونت دوت تمام يعني انا دلوقتي زي ما قلت اي دومين يوزر يقدر يكريت لحد 10 ماشين اكونت ومجرد ما انت كريت ماشين اكونت انت تقدر تعدل البروبيتي بتاعته وتسمح بموضوع الديليجيشن اللي هو الفلاج اللي احنا عاملينه بالاصفر ده ومجرد ما سمحت بموضوع الديليجيشن وانت معاك ماشين اكونت فانت كده تقدر تخترق الهوست او اللي هو الجهاز اللي مربوط بيه الماشين اكونت دوت هي حاجات مربوطه ببعضها او ليفلز مربوطه ببعضها جميل جدا اخر خطوه او اخر حاجه في الانتروداكشن عندنا اللي اسمها اس فور يو تو بروكسي دي ما هي الا اكستنشن uh, في الاكتف دايركتوري خلينا نقول كده اكستنشن في الاكتف دايركتوري وظيفتها باختصار ان هي بتسمح لسيرفيس اكونت مثلا ان هي تاكسس خلينا نسميها سيرفيس ايه او سيرفيس واحد مش هتفرق لسيرفيس ايه ان هي تاخد تيكت لي بي اون بيهاف اوف انذر يوزر يعني بتسمح لسيرفيس معينه على سبيل المثال بتروح تكلم الكيربروس تقول له والله يا عم الكيربروس انا عايز تيكت لليوزر ادمنستريتور آه او لليوزر الدومين ادمن على السيرفيس الفلاني اللي هي الفال سيستم مثلا سيفس هي دي باختصار فكره الاس فري تو بروكسي ان هي إيه بتخلي سيرفيس تجينريت تيكت لسيرفيس تانيه او بتدي اكسس على س... بتيكت على سيرفيس تانيه اون بيهاف اوف ان يوزر باختصار على اي يوزر فاحنا هنا طبعا هنيمبرسنيت الدومين ادمن اكيد هنشوف ازاي احنا بنابيوز كل الكلام اللي احنا شرحناه دوت والموضوع بسيط بالمناسبه مجرد اتنين تولز بترنهم والموضوع منتهي يعني بس البدايات دي او الحاجات الاساسيات دي لازم تبقى مفهومه كويس جدا طيب تعال نشوف بقى الاوفر فيو نفسه ايه يعني تعال نتصور الاتاج بشكل كامل على بعض وبيحصل ازاي زي ما قلت احنا دلوقتي قاعدين جوه نتورك سواء بقى قاعدين جوه النيتورك دي بهاردوير امبلانت بجهاز بتاعنا واحنا موصلين البنك وصلنا عدنا جوه النيتورك بتاعتهم باللابتوب بتاعنا مثلا عشان نعمل نتورك بنتيست بمشين مثلا لينكس اخترقناها بثغره وبابليكيشن ويب اي ابلكيشن ايا كان احنا دلوقتي خلاص معنا اكسس على جهاز جوه النيتورك ومعانا صلاحيات ان احنا نقدر نشغل التولز اللي احنا عايزينها جميل اول تول هرنها هي التول اللي اسمها ام اي تي ام 6 ام اي تي ام 6 اللي انتم شايفينه في, ش... في زي ما انتم في السكرين شوت ده ما هي الا تول بتسمح لنا ان احنا نقول لكل الاجهزه اللي جوه النيتورك ان انا يا جماعه دي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفر وبالتالي اي جهاز هيقوم او هيرستر جوه النيتورك هيتكلم معايا انا الاول عشان الفكره اللي شرحناها في بدايه الدرس طيب جميل هل بس دي وظيفتها لا هي كمان بتقدر تسبوه كل الدي ان اس كويريز يعني باختصار لو انا مثلا اليوزر كيوزر رايح اكلم الدابيو بات سيرفر اللي هو بتاع البروكسي اوتو ديسكفري دوت آه، اوكي، خطوة الوراء ايه هو البروكسي ديسكفري؟ أي موظف جوه قاعد جوه الشركة أو جوه البنك، وطبعًا جهازه وصل بالدومين كنترولر، مجرد ما بيفتح الإنترنت اكسبلورر أو كروم حتى، بجهازه أو البراوزر المتصفح بتاعه بيروح يدور على الـ WBAT سيرفر، عشان يشوف لو في أي بروكسي كونفجريشن معينة، باختصار في شركات كتير كتيرة بنوك كتيرة ما بتسمحش لليوزر إنه يطلع إنترنت مباشرة، لا مش مش كده، لأنه عايز يعدي الأول اليوزر على بروكسي. يعني يعدي كل الانترنت ترافيك بتاع اليوزر ده على بروكسي الاول عشان يحط بقى عليه انتي فيروسات وسكانز و... ويشوف فيه اذا كان في مليشيس ترافيك ولا لا ويبلوك مواقع معينه ويسمح مثلا بمواقع معينه ويبلوك مواقع اباحيه موقع تواصل اجتماعي يبلوكها كل الكلام ده فمش عايز اليوزر يطلع انترنت على طول وبالتالي اول ما بتفتح انت انترنت اكسبلورر او كروم جوه الشركه اول حاجه بيعملها انه بيروح يدور على سيرفر ده عشان ياخد البروكسي كونفجريشن ويعرف ايه البروكسي اللي يكلمه عشان يطلع انترنت وصلت المعلومه ان شاء الله فهي الفكره كلها من اللي احنا بنعمله هنا ان احنا بنسبوف الدي اتش تي بي فيرجن 6 سيرفر وهنرن تول ثانيه كمان تسبوف البروكسي سيرفر تمام هنربط ده ببعضه دلوقتي ان شاء الله فاول حاجه بنربط بنشغلها عندنا هي الام اي تي ام 6 تعال نشرح اللي انا شرحه اللي انا كاتبه بالاصفر ده او حتى اللي في خلاني اخد السكرين شوت هي نفس الفكره سودو عشان احنا محتاجين نرنها بصلاحيات الروت وبعدين ام 6 اسم الاداه او اسم التول داش دي بحدد له فيها الدومين كنترولر نيم اسمه بيتس بليز انا دوت كوم او ممكن يكون مثلا كومباني دوت ايا كان اسم الدومين كنترولر ايه مش هتفرق وممكن وهشرح دلوقتي برضو ازاي نعرف اسم الدومين كنترولر واحنا اصلا مش واصلين للدومين كنترولر جوه النيتورك هشرح ده دلوقتي ان شاء الله في الديمو طيب فداش دي بحدد له فيها اسم الدومين كنترولر وبعدين بقول له داش داش نو ار اي نو ار اي دي باختصار بقول له بقول ل... ل... ل... الجهازي يعني او الاما اي تيب سيكس ما تخليش ما, ما تعملش ادفرتايزمنت ما تعلنش نفسك جوا النتورك ان انت دي احتيبي سي فيرجن سيكس سيرور لا خلي المشينز هي اللي تيجي تسأل عليك بمعنى ان انا ان انت لو مثلا شغلتها من غير الخلاك ده التول هتفضل طول الوقت تبعت آه، ترافيك على ليير 2 تقول انا النيتورك انا الدي اتش بي فيرجن 6 سيرفر انا الدي اتش بي فيرجن 6 سيرفر وهكذا. لو في بقى طبعا مونيتورنج جوه النيتورك هيقدر ساعتها يعرف انه ايه ده يا جماعه احنا اصلا ما عندناش بتاع ده الدي اتش بي فيرجن 6 سيرفر ما بنستخدمش عن... اساسا الموضوع ده فمين الجهاز اللي عمال يقول انا الدي اتش بي فيرجن 6 سيرفر ده؟ فكده هيتعمل ديتكشن ليك بسهوله. ودي تول بالمناسبه عاملينها آه شركه اسمها فوكس اي تي وهي نفس نفس الشركه اللي عامله التول اصلا اسمها ام اي تي ام 6 يعني هم عاملين اللي الاختراق اسمها ام اي تي ام 6 وعاملين كمان تول بتديتكت الام اي تي ام 6 فانت باختصار بتقول له داش داش نو ار اي عشان ما يعملش ادفردايزمنت او ما يعلنش نفسه جوه النتورك وتخلي الجهاز اول ما يرستر يبدا هو اللي يسال جوه النتورك يا جماعه من الدي سي بي فيرجن 6 سيرفر في ساعتها انت اللي جميل جدا بس وهنشغلها ونسيبها وننتظر ننتظر ايه بقى؟ هنروح نرن تاني تول معانا وهي ال NTLM Relay X. ال NTLM Relay X وظيفتها باختصار او خلينا الاول نشرح الجزء الاول اللي هو الـ الـ اللي احنا بنعمله بال NTLM Relay X ومنها هنفهم وظيفه الاداه. احنا زي ما قلنا عايزين آه بالإن 6 نقول ان احنا الدي اتش بي 6 سيرفر ومحتاجين كمان ان احنا نسبوه في الدابيو باد نسبوه في الدابيو ازاي؟ احنا طبعا ايه هو -W في -W ازاي؟ من خلال ال انت ال اكس، انت بتقوم ويب سيرفر على الجهاز بتاعك وبت وبتنتظر السبوفد كويريز، بمعنى انا كيوزر الجهاز بتاعي راستر قعدت دورت الاول على دي اتش بي فيرجن 6 سيرفر زي ما قلنا دي ديفولت كونفيجريشن راحت جايه الام اي تي ام 6 ردت عليا قالت لي انا يا عم الحاج الدي اتش بي فيرجن 6 سيرفر وخلي بالك الدب باد الدب باد سيرفر الاي بي بتاعه 192 168 1 5 مثلا الاي بي اللي انا قلته ده ده اي بي نفس الجهاز بتاعي يعني انا ساعتها في الحاله دي الجهاز جميل جدا فساعتها المشين اللي خدت الاي بي دهو الاي بي ديت اعترف عرفت ان الجهاز ال دبليو بات سيرفر الاي بي بتاعه هو الاي بي اللي احنا لسه قايلينه فهتروح تتواصل معاه مين اللي هيرد عليها ساعتها الانتي الريلي اكس عشان الانتي الريلي اكس زي ما قلنا مقومه فيك دبليو بات سيرفر بترد بي على اي ماشين جوه النتورك تسال مين الدبليو بات سيرفر جميل طيب اه احنا من رن الانتي لمرلي اكس لي عشان اكتر من سبب اول سبب فيهم زي ما قلنا ان احنا نسبوف الويب سيرفر ثاني سبب فيهم عشان نقدر من خلالها ان احنا المشين الماشين اكونت او الكمبيوتر اكونت زي ما قلنا ثاني كل دومين يوزر ليه الصلاحيه ان هو يضيف لحد 10 ماشين اكونتس واحنا محتاجين نضيف ماشين اكونت ونعدل الاتريبيوت اللي اسمه التاكتون بهافدر ايدنتي عشان نقدر نسبوف او نمبرسونيت اي يوزر على الماشين فانا هنا بديله فلاج ثاني اسمه داش داش دليجيت اكسس داش داش دليجيت اكسس اه اد كمبيوتر وداش داش داش دليجيت اكسس الاد كمبيوتر هيضيف مشين اكونت الدليجيت اكسس هيعدل الاتريبيوت اللي اتكلمنا عليه بس طيب تعال نشرح الامر اللي بالاصفر دوت سودو طبعا زي ما قلنا عشان هي محتاجه الروت بايثون 3 هي بتشتغل بايثون 3 وبعدين أنتي الامر اللي اكس اسم التول دي بتكون نازله على الكالي باي ديفولت المناسبه داش داش تي اس بضيف تايم ستامب اللي هو اللي انتم شايفينه هنا التواريخ والتوقيت والثانيه عشان لو لا قدر الله حصلت اي حاجه اثناء الريت تيمينج اكتيفيتي ابقى عارف مين اللي عمل المشكله او حتى عشان انا كمان اقدر اتتبع ان انا في الوقت الفلاني ضفت الماشين اكاونت دوت وعملت وعدلت الحته دي في الوقت الفلاني الكلام ده بيسموه ارتفاكت Artifact ارتفاكتس وبتكتب في التقارير آه معظم الوقت طيب داش 6 عشان انا بقول للاداه ادعمي كمان الاي بي فيرجن 6 مش بس الاي بي فيرجن 4 داش تي بقول له التارجت بتاعي هنا هو ال داب سيرفر ال ال داب سيرفر ده في الغالب بيكون هو الدومين كنترولر ما فيش فيه اي اختراع فعلا يعني انا الى الان ما شفتش اي شركه او مؤسسه او بنك عامل ال داب سيرفر مختلف عن الدومين كنترولر دائما بيكون الدومين كنترولر هو هو ال داب سيرفر ما فيش فيه اي اختراع فعلا طيب جميل جدا فانا هنا بحددوا ان التارجت بتاعي هو ال داب وبعدين بقول له ال دبليو اتش دي اللي هو ال دبليو بات هوست فيك دبليو بات انت ممكن سميها اي حاجه ممكن سميها دبليو بات زي ما هي سميها تكر سميها اكزامبل سميها تيست اللي انت عايزه ولا مسميها فيك دبليو بات عشان بس دي دي مش اكتر جميل جدا وبعدين بقول له ان انا عايز داش داشات كمبيوتر عشان يضيف لي ماكاونت وبعدين داش دجيت اكسس عشان يعدل الاتريبيوت اللي اتكلمنا عليه ويسمح لي اقول ان انا اي حد على الماشين دي بما فيه من دومين ادمن مجرد ما مرنيه الاداتين دول الام اي تي ام 6 والان تي ال ام اكس تول كل اللي هعمله ان انا هقعد انتظر اي جهاز جوه النتورك يرستر بس فعلا مش هعمل اي حاجه إن انا هعد استنى اي جهاز جوه النتورك يرستر عشان كده دايما بنصح ان اي حد بشرح له الاتاك ده اني يعني بنصحه ان هو يرن الاتاك ده الصبح بدري جدا عشان تكون دي, دي بدايه شغل الموظفين ويكون الناس لسه مثلا بيشغلوا اجهزتهم او والله كان في اندوز ابديت والجهاز بيرستر فهي الفكره كلها ران الاتاجر الصبح بدري جدا هتحقق على آه نجاحات هو مش هيشتغل غير فعلا لحد رستر جهازه او كان حد طافي جهازه وبدا يشغله <تصفيق> مش هيشتغل غير ساعتها بس طيب كلام كلام جميل آه طيب بعد ما شرحنا الكلام ده كله وجي حد فعلا راح برستر جهازه ايه اللي هيحصل بقى اللي احنا شرحناه آه هيبدا يتطبق اول حاجه آه بتاع دوت اول ما اليوزر يستارت الماشين بتاعته هيبدا يدور على دي اتش تي بي فيرجن 6 سيرفر هتقوم جاية الام اي تي 6 اللي على جهازي اللي على جهازي انا آه راد عليه وتقول له انا دي اتش تي بي فيرجن 6 سيرفر خد يا عم الحاج اي بي فيرجن 6 اهو ده بتاعك وخلي بالك الاي بي بتاع الدبليو باد هو الاي بي الفلاني اللي هو اي بي نفس الجهاز اللي انا مرن عليه برضه انت ال ام ريلي اكس عشان تقول ان انا الدبليو باد بزبوه في الدبليو في نفس الوقت فساعتها الجهاز هيجي يكلم يكلم هيكلمنا انا باختصار علينا ان الدب هو اللي واخد الاوثنتيكيشن بتاعته دي وبعتها لل داب زي ما انتم شايفين في اول سطر في السكرين شوت هنا اول سطر اجينست ال داب اس ال داب اس ال سكيور ال داب بس باختصار هو ال داب يعني آه ويروح يكلم الدومين كنترولر ال سي01 اللي هو ده ال داب سيرفر هو هو نفسه الدومين كنترولر هيكلمه ويكت آه عليه على انه المشين على انه المشين دي او اليوزر دوت باختصار بعد كده يبدا يشوف ايه صلاحيات اليوزر ده uh, وخلاص تمام عارف صلاحياته وهيقوم يبدا يكريت الماشين اكاونت او الكمبيوتر اكاونت وهيضيفه في السي ان اللي اسمه كمبيوترز ده ديفولت طبعا في الاكتف دايركتوري uh, فهو زي ما انتم شايفين ادنج نيو كمبيوتر باليوزر نيم راندوم اي حاجه او اسم عشوائي خالص والباسورد احنا شايفينه على السكرين، ش... على السكرين بيظهر لنا عشان احنا اللي مكريتينه يعني باختصار وبعدين يبدا يدليجيت أو يعدل الديليجيشن اكسس delegation access بتاعة الماشين اكونت اللي هو أنشأه دوت زي ما قلنا الفلاج اللي بالأصفر دوت allowed to act on behalf of other identity هيخليها true فهيسمح إنه إنه الكمبيوتر اكونت دوت اللي اسمه A A بطيخ ده يقدر يـ أي يوزر على الكمبيوتر اكونت اللي اسمه ديف أوبس employee ده. جميل. طيب congratulations you made it now what دلوقتي احنا بقى معانا كمبيوتر اكاونت زي ما شفنا في السكرين شوت اللي فاتت عملنا الاتاك استنى لماشن لما جهاز جو نتورك عمل ريستارت حققنا الاتاك بشكل كامل وبقى معانا كمبيوتر اكاونت الكمبيوتر اكاونت دوت ليه صلاحيه ان هو يقول انا اي حد من في الدومين كنترولر او يسبوف اي حد يعني امبرسونيت اي حد على الكمبيوتر اللي اسمه ديفيلوبر امبلوي ده لابتوب بقى كمبيوتر سيرفر ان كان يعني جميل نوت ببقى مجرد ما بقى معانا كمبيوتر اكونت ومعاه ديليجيشن اكس اللي قلنا عليها دي هنيجي هنا بقى في الجزء اللي بنابيوز في الاكستنشن اللي اتكلمنا عليها اللي اسمها الاس فور يو تو بروكسي ليه عشان باختصار هروح اكلم الدومين كنترولر للاسف الكيربروس وهقول له يا عم الكيربروس انا عايز تيكت على السيفس اللي انتم هنا دي السيفس او الفايل سيستم بروتوكول على الكمبيوتر دي الماشين دي اسمها ديف اوبس امبلوي دوت دومين دوت لوكال اسمها ايه الكمبيوتر اكاونت باختصار يعني الماشين اللي معناها اكسس عليها هقوله ان عايز اكسس على الفايل سيستم بتاع الكمبيوتر الماشين دي وخد الاثنتيكشن بتاعتي اهي انا الكمبيوتر اكاونت اللي اسمه كذا اللي هو احنا شفناه في السكرين شوت هنا ده اللي تم انشاؤه وامبرسونيتلي او قول يعني اديني الاكسس دي بام بحفف الدومين ادمين انا ممكن نسميه ادمينستريتور ممكن يبقى اسمه اي حاجه سيرفيس اكونت ممكن اي حاجه احنا عايزينها عادي ممكن امبرسنت اي يوزر حرفين بس احنا اخترنا طبعا الدومين ادمين اللي هيعمله اللي هتعمله طول اللي اسمها جيت اس تي جيت اس سيرفيس تيكت يعني ان هي هتديلي تيكت فعلا فاخد التيكت دي واكسبورتها عندي في في الجهاز عشان تقدر بقيه التولز تستخدمها يعني وساعتها بقى تقدر تستخدم التيكت دي ان انت اوثنتيكيت على الماشين بقى اي تول بقى اس ام بي كلاينت دبليو ام اي اكسس وتاخد دبليو ام اي اكسك وتاخد سي ام دي اكسس شغالها مع سيكريتس دامب مثلا زي السكرين شوت اللي جايه دي ودمب كريدنشلز بص يعني تقدر تعمل كل اللي انت عايزه طيب قبل الديمو احنا هنبدا في الديمو دلوقتي بس قبل الديمو تعالوا نشرح سريعا ايه الامر دوت جيت اس تي هي تول موجوده برده في الكالي باي ديفولت جيت اس تي اختصار لجيت سيرفيس تيكت داش اس بي ان وبحدد له هنا ان انا عايز الاكسس بتاعتي على السيفس اللي هو الفايل سيستم بروتوكول على الكمبيوتر او الماشين بنعرف اسمها منين طبعا ده ظاهر عندنا هنا اوريدي ديفيلوبر امبلوي هي اسمها كده فهتبقى ديفيلوبر امبلوي دوت دومين كنترولر اللي هو عندنا اسمه دومين كنترولر اسمه بيتس بليز دوت كوم فهتبقى ديف ديف ديف ديف اسمها ايه؟ ديف اوبس امبلوي دوت بيتس بليز دوت كوم تمام آه وبعدين هنا برضه الدومين كنترولر اسمه بيتس بليز دوت كوم وبعدين هنا الماشين اكونت اللي انشاناه اللي شفناه في السكرين شوت من شويه وبقول له امبسونيت وبعدين هنا بقول له الادمستريتور عشان يمبرسونيت لي الادمستريتور يلا يلا بينا نشوف الديمو أه معانا هنا عشان انشئ عامل الديمو دي ده دومين كنترولر عادي خالص اهو ويندوز سيرفر 2016 مشغله عندي على الفي ام وير بس هنعتبر انه ده الدومين كنترولر بتاع البنك يا سيدي تخيل وهنا هنا الاتاكينج ماشين هي كالي كومبرمايز ماشين جهازك انت اللي انت قاعد بتبنتس بي جوه النيتورك هاردوير امبلانت سميها زي ما تسميها انا هنا بطبق بكالي وده هنا جهاز موظف كيوت خالص قاعد جوه النيتورك بيشوف شغله ما عندوش اي مشكله خالص وهتشوفوا ان مفيش اي انتراكشن خالص من الموظف ده كل اللي هنحتاجه بس ان احنا نرستر له جهازه طيب تعالوا لوج يوزر نيم كالي باسورد عمي عشان يبقى كالي وعمي يخو يخو سامحوني اوكي طيب اول حاجه هنشغل ام اي تي ام 6 زي ما قلنا سودو ام اي تي ام 6 اه احنا في سؤال سالناه مهم وهو ازاي اعرف الدومين كنترولر وانا جوه وانا جوه النيتورك بس مش كونكتد بالدومين كنترولر نفسه الموضوع بسيط احنا قلنا ان انت اوريدي جوه النيتورك صح فانت كل ممكن تعمله تشغل بس تي سي بي دمب هتلاقي كل الترافيك شغال بيكلم الدومين كنترولر اساسا فيعني تعالوا بص سودو سودو كريم تي سي بي دمب تي سي بي دمب ايوه شغال يا سيدي تعالوا نبدا نبص على نترك ترافيك يعني اكيد في حاجات هتكلم الدومين كنترولر يعني ما. مثلا اهو كنترول سي ايوه على طول ده اسم الدومين كنترولر وده حتى كمان اسم الكمبيوتر ده اسم الكمبيوتر بتاعنا اللي هنا ده بس هنفترض ان انا ما اعرفش ان ده الكمبيوتر اللي انا مترجته يعني هي الفكره كلها ان ده اسم الدومين كنترولر فدي ببساطه ازاي تعرف اسم الدومين كنترولر وانت ماشي كونكتد بالدومين كنترولر sudo mitm6-d iitm6- جديد دومين يا دي النيله-d bitsplease.com ده اسم الدوم كنترول زي ما قلنا-dash-no-ra داش داش داش ايه طبعا هو ظاهر هنا الامر عشان كنت كاتبه في الهيستوري فبيظهر لي بالشكل اللي انت شفتوه ده انتر تمام دلوقتي التول هتبدا تسبوف ال-dhcp version 6 جوه النتورك زي ما شرحنا نستناها لحد اي اوردي بدات تمام نفتح تابه ثانيه كنترول تي يا دي النيفه كنترول شيفت تي مؤاخذه نعم يعني يا كنسلك ورنك ثاني عشان ايه بقى متاكد ان كله في في السليم يلا يا عم الكمبيوتر ولا حماد اللي بننادي كنترول سي طيب انا بقى يا رب بكرة يلا اشتغل يلا. ماشي اعتبرها مش موجوده يلا بس اس اي اكس جريب داش اي ام اي 6 طبعا انا بجيب البروسيس بتاعت الام عشان اعمل لها كل من هنا بس هو اوريدي كيلد يعني نبدا من اول جديد سوده ام اي تي ام six domain controller no node re يلا والباسورد ونفتح تاب جديده تمام هو دلوقتي شغال اهو نفتح تاب جديده وهنا بقى الntlm relay x sudo ntl python3 ntlm relay tlm ntlmrelayx.by-timestamp-6 عشان يسوبورت الاي بي فيرجن 6 داش تي التارجت اللي ده اس dc01.bits.bliss.com داش داش اد داش كمبيوتر داش كمبيوتر داش د د د د د د د آه د لازم أروح في د د د د دي هنا كل الادوات الجميله اللي احنا محتاجينها ايه دي موجوده في الكاليبر دي فول زي ما قلت انتر هيبدا دلوقتي بقى يثبث آه سيرفيسز كتيره اس ام بي و اتش تي تي بي وحاجات كتير كده ده هو مشتغلش اصلا حياته تمام طيب. انت كده داش داش ده اللي قطع اه انا كتبت ده غلط تقريبا delegate داش access اه والله نسيت احدد له اسمه w-pad فعلا اوكي اوكي اوكي fake host ممكن اسميها حاجة ممكن اسميها دبى pad عادي دبى pad مش هتفرق فا w-pad host حددتهوله وخلاص كده تمام التول جاهزة للعمل جميل زي ما قلت احنا دلوقتي شغلنا الاداتين ده الامر اللي محتاجه هنا وده الامر اللي محتاجه هنا كل اللي هعمله دلوقتي بس ان انا مستني اي جهاز جوه النتوركي ريستارت فقط لا غير عشان كده زي ما قلنا ننفذ الاتاك ده الصبح بدري بس احنا دلوقتي في ديمو فتعال نريستارت الجهاز على طول عشان الدب ريستارت ريستارت يعني هكرر المعلومه تقريبا المره الرابعه او حاجه بس عشان زي ما قلت تتاكد المعلومه اول ما الجهاز يستارت هيدور على دي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفر الام اي تي ام 6 هنا هترد عليه وتقول له انا دي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفر وخد يا عم الحاج الدي بي اي بي كمان هو كذا اللي هو طبعا في الاخر نفس الماشين اي بي فيروح يكلم ساعتها ال انتي اكس على انها الداب فال انتي الامريلي اكس تاخد الاثنتيكيشن بتاعته وتبعثها للال داب عشان تكريت لنا ماشين اكونت وتعدل الاتريبيوت اللي اتكلمنا عنه عشان تسمح لي كمان اي يوزر على الماشين دي وساعتها كل الكلام ده هيطلع لي ماشين اكونت وباسورد اخدهم بقى عشان اجينريت بيهم تيكت واقدر اكسس بيها الماشين دي لفه زي ما شرحناها اكتر من مره تعالوا بقى ننتظر نشوفها بشكل عملي الجهاز بيرستر مفيش اي يوزر إنتراكشن زي ما انت اي تفاعل مطلوب من اليوزر خالص هعتبر ويندوز ابديت اليوزر بادئ الصبح فبيشغل الجهاز وراستر جهازه عادي مفيش اي تفاعل خالص مطلوب من اليوزر والاتاك ده طبعا مش ديتكتد من اي انتي فايروس ولا حاجه لانه ملوش علاقه اصلا بالفايل سيستم سيستم تماما وكله بيحصل على النتورك ليفل شخصيا ما شفتش حتى اي تول بتقدر ديتكت الاتاك دوت اللهم الا التول اللي عاملاها فوكس اي تي لان هم اللي عاملين الاداه نفسها بتاعت ام اي تي ام 6 فعملين تول بس طبعا دي بفلوس مش ببلاش عشان تتكت الاتاك دوت مستنين الجهاز يراستر اه بدا يقوم اهو ليز الجهاز قام ننتظر الاخت انت اللي امريلي اكس تبدا تشتغل ان شاء الله شايفين هنا فعلا في كونكشن جات للام اي تي اهي من الاي بي دوت والاي بي دوت هو الجهاز دوت فراح مديها ماك ادرس بيقول الجهاز بتاعك اهو ديف أبس سيمبلي هل حصل اي حاجه هنا لسهنا منتظرين باذنتري انت للميلي اكس اند ذا اس دي سي بليز دوت كوم مس بوت شات كمبيوتر داش داش دليجيت اكسس ده بيبقى كده سليم مفيش مشكله خالص يعني كالعاده انا كنت عارف ان الدمو دايما لازم ابوظ مش <تصفيق> عارف ليه الحقيقه <تصفيق> اوكي رينيور لا ما ماشي يعني اعتبر كده انت اشتغلت تعال نراستر الجهاز مره ثانيه انا مش عارف الحقيقه ايه مشكلته وانا عامل حسابي عامه لو الديمو ما اشتغلتش عشان طبعا السيت اب ده انا اللي عامله فيعني اذا كنت غلطان في حاجة اثناء اب فانا عامه اعمل فيديو ويسا كنت مطبع الفيديو ده يعني قبل الدرس بحاجات فيعني اقول الفيديو هيبقى ايه بيغطي نفس الشرح ان شاء الله نعرض الفيديو بدل الدمه الفعليه تعالوا نشوف اوكي يعني بدأ يشتغل بس مش اي حاجه فعلا نو مجرد ان انا والله ده كلام جميل شكرا يا سيد طيب تعالوا نشوف باختصار ايه اللي هو عمله جات له الكونكشن فعلا راح مباعت اليوزر على الWBadFix server اللي انا عامله او serving back file. back file، ده اللي هو configuration file بتاع البروكسي اللي كنا لسه بنتكلم عنه من شويه اوكي كي اوثنتيكيتنج راح ياوثنتيكت على ال ال سيرفر على انه هو الكمبيوتر دوت وبعدين بي انومريت اليوزر بريفيليجيز وبعدين اوثنتيكت خلاص على ال وراح مكارية تمت كوري كمبيوتر اكاونت فعلا آه اللي هو دوت ده الكمبيوتر اكاونت والباسورد بتاعه اهوت هنحتاجهم في في الخطوه اللي جايه وديليجيشن رايتس موديفا ساكسسفلي ادري خلاص يموديفاي الديليجيشن بالاتريبيوت اللي اتكلمنا عنه هلاوت اكترون بيهف قدره ايدنتيتي وخلاص كده بقى ليه صلاحيه ان هو امبرسونيت اي يوزر على الكمبيوتر دوت خلاص ده جميل كده تعالوا نكنسل احنا مش محتاجين الادوات دي خلاص تاني في حاجه كريتنا الماشين اكونتس خدنا اللي احنا عايزينه ثالث حاجه بقى هنعملها اللي هي جيت السيرفيس تيكت عشان نجينريت تيكت لنفسنا على اننا الدومين ادمين بالاكونتس اللي عملناها هنا حتى على ننسخ هنا الامر عشان نتأكد ان كل حاجه في في البرزنتيشن مظبوط تقدر تستخدموه بشكل مباشر جيت اس تي داش تمام اعتقد هتلاقي حتى الامر عندي كمان في الهيستوري هنا فلو قلت له جيت اس تي جيت اس تي دوت بي واي داش اس بي ان سيفس سلاش. سيفس سلاش هنا بقى ناخد الكمبيوتر اكاونت. فاحنا هنا شفنا ده دو دو دو دو دو دو دو دو. اللي هو ده. زي ما احنا شايفين هنا. فتبقى دوت بيتس بليز دوت كوم. وبعدين اسم الدومين كنترولر والماشين اكاونت اللي كريتناه عشان نقدر ناؤنتيكايت. بيتس بليز دوت كوم فورورد سلاش خد اسم الماشين اكونت اللي احنا كريتناه من شوية تعالى تعال انت اهو كوبي سيلكشن بيست سيلكشن في حاجة غلط صح؟ لا تمام اوكي بيست سيلكشن وطبعا دولار سين عشان ده كمبيوتر اكونت فهنسكيب دولار سين بفور باك سلاش داش امبيرسونيت. عايز تمبارسونيت مين بقى ال ده الدومين ادمن باختصار. فاللي انا بقوله دلوقتي بقوله دلوقتي ان انا بشغل التول اسمها جت سيرفيس تيكت عشان تتكلم الكيربروس انها تديني تيكت على السيفس او الفايل سيستم بروتوكول على الكمبيوتر اكونت دي على اني الدومين أدنى. انتر هيطلب مني باسورد طبعا الباسورد ده بتاع المشين اكونت اللي احنا كاريناه اللي احنا بن اوت على اننا هو دوت اهو انسخ الباسورد كوبي سيلكشن بيست سيلكشن خلاص تمام اه محتاج ابقى ماشي تمام محتاج اعملها بسودو ال اس اوكي تعال ننفذ تاني، بس نعملها بسودو المره دي سودو ماشي نقطه تاخد باسورد كوبي بيست جميل جدا خلاص ادى النتيجه اهي اسمها ادمنستريتور دوت سي كاش نقدر دلوقتي نستخدمها عشان ننفذ الاس بروكسي تعالوا بقى نكسبورت التيكت اللي فين دي دي دي دي. هي دي فاحنا في الباث دوت دلوقتي يوزر لوكال بن سلاش وبعدين هتبقى ماشي اوكي اكسبورت. اكسبورت كيرب 5 سي سي يساوي والمسار بتاعي بقى كله على بعضه زي كده كوبي بيست وبعدين الفائل اسمه ادمينستريتور دوت سيكاش تمام انتر اوكي دلوقتي بقى خلاص نقدر نشغل اي تول عشان نكسكيوتها على الجهاز بتاع اليوزر هنا خلينا نجرب ال ام دبليو ام اي اكزت مثلا دبليو ام اي اكزت دوت بي واي داش كي داش نو باس داش كي دي بقول له تستخدم التيكت اللي معايا اللي انا عملت له اكسبورت دي ما تستخدمش الباسورد اوثنتيكيشن داش كي عشان يستخدم التيكت وداش داش وداش نو باس ما تستخدمش باسورد اوثنتيكيشن استخدم التيكت دي فقط للاوثنتيكيشن هتيجي لوجن على الماشين دي ما تلوجنش بيوزر نيم وباسورد لوجن بالتيكت اللي عملناها وبعدين اسم الكمبيوتر اكاونت بتاع dev تمام اداني شيل اكسس على المشين دي خلاص، هو ام اي انا مين يا عم الحاج؟ هيقول لي انت بيتس بليز ادمينستريتور، انت الدومين ادمن على المشين دي. جميل، تعالوا بقى نشغل سيكريتس دمب عشان نجيب الباسوردات اللي على الكمبيوتر اللي هنا دوت. سيكريتس دمب دو بي واي داش كي داش نو باس ديف اوبس امبوي وبدا فعلا زي ما أنتوا شايفين يضمبل الباسوردات من السام فايل uh, وال uh, والكاشد اللي سيكريت سو وكل الكلام ده <تصفيق> بس يا سيدي ومن ساعتها وهي على <تكتشف> <GOT> يعني كده خلاص الحمد لله وظبطت ما فيش اي مشكله وقدرنا من غير اي انتر اكشن ومن غير اي يوزر كريدنشلز ان احنا نبقى دومين ادمن على الكمبيوتر دوت ونضم كل اللي احنا عايزينه طبعا باكد على النقطه مهمة ان انت ما بقتش دومين ادمن على كل الاجهزه الكمبيوتر انت بقيت دومين ادمن فقط على الجهاز ده عشان ده الجهاز اللي قدرنا نكاريت عليه مشينا اكونت ونعدل الاتريبيوتس بتاعته فنقدر ندلجيت الاكسس بتاعتنا لاي حد هنا وناخد ديليجيشن اكسس على الجهاز ده لاي حد ما فيهم دومين فزي ما انتم شفتوا بقينا دومين ادمن على جهاز جوه النتورك وقدرنا ننب منه الكريدشنز وناخد شيء سي ام دي اكسس عليه ونقدر نعمل فيه اللي احنا عايزينه باختصار طبعا كنت اكسسه باس ام بي كلاينت وتكوبي منه فايلات اعمل فيه اللي انت عايزه. جميل شفنا الاتاك وقدرنا ننفذه آه الجزء بقى من ناحيه البلو تيمينج هحاول اختصر فيه آه شويه آه اوكي ده الكلام جميل قربنا نخلص اا آه دي واحدة من الحاجات اللي لاحظناها في الـ في الديمو انه لما شغلنا الأداة راحت مكاريتلنا اتنين كمبيوتر اكونتس وشكلهم كان اسمهم كان عشوائي فالفكرة مثلا لو أنا جوه البنك أو جوه الشركة ده شكل الكمبيوترز اللي جوه الدومين كنترولر طبيعي بيبقى اسمه اسمه الديف اوبس امبلويز شايفين كده بينما هتلاقي حاجات تانية اسمها عشوائي فده معناه إن كان في حد فعلا بيحاول يستخدم الاتاك ده جوه النتورك عندك لو أنت بتسمي الأجهزة بأسامي منظمة ومفهومة ومعروفة ومرة لقيت في اسامي عشوائيه موجوده جوه النتورك فده معناه ان كان في حد بيحاول يستخدم الاتاك ده فعلا ونجح في ده. آه، انت ممكن كاتاكر تعدل البايثون تول وتخليها تسمي باسامي آه، عاديه اه ممكن دي اوبن سورس تول فانت ممكن تعدل فيها آه، ولكن يعني خلينا نتكلم عن الكيرلس اتاكرز اللي هم الناس اللي بيستخدموا التولز زي ما هي كده باختصار من غير اي تعديلات فساعتها تقدر تديتكت الموضوع دوت من خلال المسميات بتاعه الكمبيوتر ماشينز اللي جوه الاكتيف دايركتري دي واحده من الطرق. طيب الاس فور يو تو بروكسي اتاك او الاس فور يو تو سيلف كمان ازاي تقدر تديكتهم التيكت ريكوست باختصار لما بتحصل بتجنريت ويندوز ايفنت لوج بالاي دي او الرقم بتاعه اسمه رقمه 4769 ولكن الفكره انه دوت يعني عادي جدا وبيحصل في التيكت ريكويستس العاديه فدي مش معني ان في اتاك بيحصل عشان كده انا حاطط ريفرنس اللينك اللي انتم شايفينه دوت بيقول لك ايه اللي بالظبط ماتش عليه عشان تقدر تعرف ان ده فعلا اتاك ولا تيكت ريكويست عاديه خالص ولكن باختصار هو الويندوز ايفنت لوج الاي دي الفعل اللي هتقدر تماتش عليه فعلا هو 4769 طيب تاني حاجه هي اي بي فيرجن 6 دي uh, ليه مسميها كده عشان باختصار لو انت كشركه او كبنك ما عندكش دي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفر ف, uh, يعني لو انت عملت مونيتورنج جوه او المفروض تعمل مونيتورنج فعلا جوه اي حد بيقول انا اتش سي بي 6 سيرفر يبقى ده كده اتكا جوه لان زي ما قلنا انت ما عندكش اصلا دي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفر طيب لو فرضنا ان انت عندك دي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفر فساعتها انت عارف بتاعتك بتاعت دي اتش بتاعتك يعني اي حد تاني جوه النيتورك بيقول ان انا دي اتش بي سيرفر آه فيرجن 6 والاي هات دي مش هي الاي هات اللي عنده وهو اي هات مختلفه يعني فده معنى برده ان هو اتاك قاعد جوه النيتورك عندك بيحاول ينفذ نفس الاتاك جميل ايه تاني؟ آه احنا قدرنا امبرسونيت الدومين ادمن اكاونت دوت عشان هو مش معمول له حاجه في الاكت اسمها سنسيتيف فور ديليجيشن آه لو انت حطيت الفلاج دوت وقلت ان الاكاونت ده Sensitive for delegation ده معناه إن محدش يقدر يانبسونيتوا تماماً تماماً حتى بالاتك دوت أو كحل بديل تاني غير اللي sensitive ان إن أنت تضيفه ال اسمه protected users group أي جروب أي يوزر هتحطه في الجروب دوت في Active ده الديفولت جروب بالمناسبة أي يوزر هتحطه جوا البروتكتد protected users group ده معناه إن محدش يقدر يديليكتوا فانت ممكن تحطه جواها service accounts ممكن تحطه جواها domain admin users ممكن تحط فيها ال كلها جميل قبل أبل... أبل... النقطه الاخيره دي بتكلم فيها عن انه احنا عملنا من ضمن الاتاكس ال دابريليا اتاك ال لما عملنا باس للاوثنتيكشن اللي كانت راحت دب باد عملنا لها ريلي للدب سيرفر عشان نقدر نركب ماشين اكونت صحيح؟ فالفكره كلها في الريلي التاكس توقفها ازاي؟ من خلال انت تفعل السايننج، السايننج دوت هو طريقه عشان تقدر السيرفيس تفاليديت بيها، السيرفيس دي بقى ممكن تكون اس ام بي، ممكن تكون ال داب، ممكن تكون اي حاجه، تقدر تفاليديت بيها انه فعلا دي ليجيتيمنت ريكويست ولا سبوفد او ريليد ريكويست، فالسايننج ازاي تفعله ده لينك من مايكروسوفت بيشرح لك الموضوع آه بتفصيل. جميل واخر خطوه هي ان انت تمونيتور على دبيات سيرفر ثاني زي ما قلت فكره ان انت آه عندك دببات سيرفر فانت اوريدي عارف الاي بيات بتاعته وايت ليستها اي حد تاني جوه النت ورك بيقول انا ده دببات سيرفر صواب بقى حد مشغل ريسبوندر حد مشغل اتاك اللي احنا كنا نشرحه من شويه دوت ساعتها تقدر تدتكتو تدتكتو بسهوله ما عندكش دببات سيرفر يبقى مونيتور فعلا اي حد بيقول ان ده دببات سيرفر انا شفت حد حتى, حتى كان كاتب توج بسيطة كده بالبايثون تقدر بتفضل بتفضل كل شويه كل خمس دقائق تبعت زي ريكويست جوه النت تسال على دببات سيرفر وتسال على دي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفر اي حد هيريسبوند عليهم هما الاثنين يبقى فيها اكتر جوه النتورك ده الفكره باختصار يعني طبعا دي ريفرنسز تقدروا ترجعوا لها لو حابين تفهموا اكثر عن الاتاك شكرا لحاتم اول حد عرفني حاتم نصار اول حد عرفني على الاتاك دوت وقال لي اجربه فبدات اقرا عنه بالتفصيل و فشكرا لحاتم وشكرا لدريكيان دريكيان هو كان شغال في فوكس اي تي وقتها عمل الادوات دي اللي هي ام اي ام 6 وهو اللي اتكلم على الاتاك نفسه فشكرا لدريكيان اللي خلى الاتاك ده ينفع اصلا أه اللي عايز يتواصل معايا أه ده التويتر اكاونت بتاعي ودي البلوك بتاعتي secdown secdown.com ودي قناتي على اليوتيوب شكرا لوقتكم واتمنى ان شاء الله انها كانت محاضره مفيده وتكونوا استفدتوا منها أه باذن الله وكمان اللي حابب يطبقها يقدر بشكل يقدر بشكل مباشر يطبقها سواء في كريتيمينج اكتيفيتيز او في انترنال نتورك زي ما شفنا في الديمو وكمان البرزنتيشن هنا فيها كل الاوامر اللي انتوا محتاجين تطبقوها ان شاء الله شكرا لعطكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته